24 липня на баскетбольному майданчику, розташованому на території стадіону Славути Чарена, зустрілися як професійні команди, так і аматори у трьох категоріях – юнаки 16-18 років, жінки від 16 років і старше та чоловіки від 18 років. Зокрема, у відбірковому турнірі серед юнаків проти запорізької команди 33% чорні зіграли команда з міста Дніпро «Карапузи». З рахунком 11-8 вони перемогли запорізьких суперників. «Я займаюся вже... Я тренуюся близько чотирьох років професійно у місті Дніпро, а зараз ми розраховували на влучні триочкові і проходи. Подобається. Це місто по-перше, по-друге, ми два роки тому сюди приїжджали і нам дуже сподобалось. Також між собою змагалися дві жіночок з команди «Пума» та «Чарлей». з результатом 2-5 перемогли гравчині команди «Чарлей». Взагалі, сьогодні ми передували нашу назву, нашу команду, і сьогодні ми граємо в трьох літо. але ми грали і тренувалися на спортмайданчику. Я дуже рада, дякую великій моїй команді, яка грала разом зі мною, я думаю, що ми зможемо сьогодні перемогти. Я займаюся 4 роки, я, пішла, я займалася баскетболом, почала з 5 класу. Поки на даний час, не можна так сказати, що ми задоволені, ми ще не всі ігри зіграли. Мабуть, ще буде ну, команд дівчаток буде ще сім мабуть, у нас десь буде сім ігор. Загалом у безоплатному турнірі взяли участь 36 команд. Ні, на карантин. Попри карантин, всі учасники тренувалися на майданчиках, на яких тільки можливо, які пристосовані весь час готувались. Баскетбол це зараз олімпійський вид спорту, а взагалі він починався як вуличний баскетбол. Тільки починається потепління, виходять гравці на майданчики, і поки не стане холодно, тренуються. Сильні команди, звісно, є. Це команди з гравців баскетбольного клубу «Запоріжжя», срібних призерів чемпіонату України Суперлі. Цього року. Відбірковий турнір відбувається під егідою Федерації баскетболу України спільно з Федерацією баскетболу Зебрійської області. Переможці та призери це змагання отримують право взяти участь у фінальному етапі Чемпіонату України з баскетболу 3 на 3.